හක ක් මාසෙන් හම私 සතියෙන් සතිය අපි හලක හක ෇ඳහ හොඟ හන 8 හමික ගු හගය කදි ගදිනයන් හ඼ එක කිණත්කට පැටළී ඔබ සිල්නර ගත්තට මුලෙදී බොරුවක් වහන්න ඇතාිඟdef ැයමට දිලා නාවුලේ විශ්ින්ද කන්න කාලේට පාර වෙලා ඔබට ආදරේ කළ වරද ඈත මරිලා යත් දෙල සිදලා aways બતલા બત નોબવ નેવત પેનેલા બનન તિનક તીને તનક દુરન મે વાસના વ સદા બત આદરે કલવરદ ઇત મેર લા કિલ સિદલા મત કે ઇન 재미 <laughs> endi kat ke ru heti simayat vani mihiri tanikama kare puro pu ham vitad re khra pu ub matu atm e mag fefa fatima fatima tanikama kare විතාද રે කරපු ඔබතු ආත්මයේ